જો બીજુ નોગી નામ છે બધે આગળ છે ત્યારે અને ખાને ખાને અહીંયા ઓહ ઓહ ઇત્વા એ રે ભલો ખૂબ મજા એ ભાઈ તીજે તુલીસ છેર માથા બોલવા એ ખૂબ મજા સલગ ભાઈ ખૂબ મજા હે બગા ભાઈ ખૂબ મજા શૈેશભાઈ અને પ્રકાશભાઈ મનસાના આવરો ઘણા વર્ષોનો ઉશન કર્યો છે વિડિયો સુધ ચાલુ છે આજ કાલ ડારો છે ને પેલો વાતો જોવો પણ કેવી થશે આ હાલ જગના વાતો સાડી સાડી જઈ રહ્યો રામ આ મારું ખોનખોળ આ ભરી